ти в Франції. Дрель раз, э, це забор. Розкажи, як ти, що це таке стоїть? А це? Угу. він ну, пописе. Сам робиш? Да. Я тут я беру Угу. Як ти її робиш? Спочатку лобзиком вирізав сам корпус оцей. Булга... о, бугарка згадала. На це спеціальний цей. е це щоб було. потім ще тут зробив ручки. Потім е-е, магазин, потім вирбив прокрут дошку. Приключатель, там, например, одиночный обоцекса. Да? Самое дула, уцуша, саму трикутен. Как это